Βασίληση Ευγίου και είχα μια φανταστική ιδέα εδώ πέρα τώρα που είμαι το βραδάκι να σα δείξω μία πανεύκολη δεν θα κάνουμε και τίποτα έτσι πάρα πολύ δύσκολο σας έχω συνηθίσει σε εύκολα πράγματα θέλω να πιστεύω αλλά και εγώ κάνω τα πιο εύκολα να κάνουμε εύκολη, εύκολη, εύκολη, πανεύκολη σπιτική πίτσα πάμε να δούμε τα υλικά και περιμένω να κάνετε και τις δικές σας να πάρετε ιδέες πάμε λοιπόν έχουμε την ζύμη της πίτσας που είναι έτοιμη δεν θα πω ποια μάρκα είναι έχουμε σαλάμι Αέρος, έχουμε ζαμπό, σαλτσούλα για να βάλουμε στη βάση της πίτσας και μπόλικα που μου αρέσουν τυράκια, εδώ τριμμένα. παίρνουμε ένα κουτάλι για να απλώσουμε την σάλτσα είπαμε ε, είναι πως το λένε κάποιος μπορεί να μην έχει ή να μην το αρέσει αυτή και να θέλει να βάλει κέτσα και αυτό γίνεται συνήθως και εγώ αυτό κάνω δηλαδή κέτσαπ βάλω όμως επειδή βρήκα στο ψυγείο αυτό τον το παλιτέ, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Δίνει έτσι μία άλλη γεύση, σε αυτά που φτιάχνουμε. Την απλώνουμε παντού, σε όλη τη ζύμη ή τέλο πάντων, όσο, όση ποσότητα θέλει ο καθένα. Ωραία, νομίζω είμαστε έτοιμοι. Είμαστε εντάξει δηλαδή, έτσι. Εύκολα και ωραία και γρήγορα. Θα την κλείσουμε μετά. Βασικά θα βάλω μοτσαρέλα. Θα το πάρω το κουτάλι ωραία. Εγώ βασικά βάζω λίγο τυρί από κάτω και μου αρέσει να βάζω πιο πολύ μετά, στο τέλος, από πάνω δηλαδή. Συνήθως. Εντάξει βέβαια ο κάθε στο το κάνει όπω θέλει. Λίγο ακόμα και τέλο. Μου αρέσει το τυρί, δεν ξέρω για εσά. Ωραία, μπορούμε για αυτά τα κομμάτια. Ωραία. Τώρα θα βάλουμε το Ζαντόν μας Από το σούπερ μάρκετ Και εμένα μου αρέσει Λίγο πικάντικη Θα βάλω και το σαλαμιέρο Θα βάλουμε ένα Ωραία. και τώρα θα βάλουμε το τυράκι μας στο τελος πάλι Ακόμα. και μετά λίγη ακόμα μοτσαρέλα και είμαστε... ανοίγουμε μιας που είμαστε στα τελειώματα της Παρασκευή της σπίτσας μας Που έχουμε βάλει όλα τα υλικά και δεν θέλουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο Ανοίγουμε το φούρνο να προθερμαίνεται Για κάνα μισά Ή 40 λεπτά Ανάλογα το φούρνο Ωραία. Και θα βάλω και μία ωραία απικάντικη σάλτσα που έχω. Λοιπόν αυτή είναι η πίτσα μας τη βάζουμε στο φούρνο Λοιπόν να τη πίτσα μας μόλις μόλις μόλις φύγει από το φούρνο Είμαι έτοιμο να την φάω όλη γιατί πίναω πάρα πολύ. Ορίστε και η σάλτσα, η πικαντική σάλτσα, κάτι σαν κέτσα. Αλλά είναι πολύ ωραία και πικαντική. Και την χρησιμοποιώ συνήθω. Λοιπόν, σα αφήνω. Σα ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας έδωσα ωραία ιδέα για κάτι πολύ εύκολο, για κάτι βραδινό, με λίγα υλικά και πράγματα που έχετε όλοι στο σπίτι, στο ψυγείο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε. Καλές μάσες, καλό φαγητό και τα λέμε